اصل مقصود اور اصل مطلوب اور اصل محمود اصل ڈیمانڈ اصل مطالبہ انسان سے جس لیول پہ اللہ نے کہا اس دنیا کے سکون کا اٹموس لیول جو ہے وہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے اس لیے اللہ نے جب اس سفر کی انسان کی سفر کی جب ابتدا کی سفر کے مقابلے کیونکہ تم امتہا تک اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر کتنے اسکلفل لوگ ہیں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ہیں موجود ہیں کتنے ہی ایکسلنٹ تھریٹکس کے لوگ تھے مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی کتنے ہی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا ان کے اندر وہ یقین تھا ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے اس مشین کو اس مرے میں انجن کو اٹھاتی ہے یہ یقین غربت میں وہ آئیڈیا جو بکتا ہے نا وہ سرٹنٹی سے بکتا ہے وہ جو دہلیوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں نا وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے اینڈ کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو انسان کو کنسٹینٹ مستقل مزاجی والا اس استقلال والا اس ایلیمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے پہنچے انسان کا علم اس کی جانکاری عقیدہ نظریہ صرف علم کی اعتبار تک ہے تو بھی اس کلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا پھر وہ علم تک نہیں پہنچے گا. انسان, انسان قرار کا وہ زینت اور اطمینان کی اس میراج کو اللہ نے کہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے وہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی تجھے محسوس ہونا شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا کوئی تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تج سے تلاب کر کر کے میں تھی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب پڑوں گا تیرے مزن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے موزے بھی دیکھے گا تو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے کائنات کی سارے اصول ساری کوزمالوجی تیرے کو تجھے رسپونڈ کرے گی وہاں پر وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے یا ہر واک آف گروتھ اور ایکسیلنس ہو اس کی اسٹارٹ میں ریسورسز نہیں ہوتا اس کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے وسائل نہیں ہوتے ٹیم نہیں ہوتی لوگ نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہمارے اپنے اندر تکبر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے ان انکنوینس زندگی میں لی ہوں گے، اتنی زیادہ بے بےسکونی ہوگی جتنا کمفرٹ زون ہم نے باطل بات فالس لیا ہوا ہوگا اتنی ہمارے اندر بے سکونی ہوگی جتنا جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولا ہوگا اتنی فالس ڈیمینٹ اس ہپوکریسی کے ساتھ آپ جتنا بھی جی رہے ہوں گے اتنی بے سکونی ہوگی جتنا حقیقت سے دور ہوں گے آپ آپ کے اندر اتنی بے سکونی ہوگی جتنا فالس ورژن میں آپ رہ رہے ہوں گے اتنی آپ میں وہ بے قراری اور بے سکونی ہوگی اس لیے اکثر لوگ اپنی زندگی کے سفر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو ماحول ملتا ہے انہ. یا جس طرح کے خاندان ملتے ہیں یا جس طرح کی تعلیم ملتی ہے یا جس طرح کی اپبرنگ ملتی ہے انسان کا مائنڈ ہر وقت سائیکو انالیس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا کانشیسلی بھی اور انکانشلی بھی اور سب کانشیسلی بھی تو اس کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان اپنے آن کان دل سے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کلیجے کے اندر وہ کتنی غلط ویلیوز انڈورس کر رہا ہوتا ہے اور کتنی اس میں اندر وہ بنا بن رہی ہوتی ہیں وہ مونسٹرز بن رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر اور آج آج جو تم لوگ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو یا بیٹھے بٹھائے تمہیں جو وہ اطمینان نہیں ہے یا تنگی میں تمہیں جو وہ مسکراہٹ نہیں آتی یا تنہائیوں کے اندر تمہارے اندر وہ ایک کرار نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے یا تم کچھ کرنے لگتے ہو تو چیزیں کام نہیں کرتی ہمت ٹوٹ جاتی ہے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کی ریجیکشن کا ڈر ہے لوگوں کے ڈنائل کا ڈر ہے کالج میں ان نو دینے کا ڈر ہے زندگی کے اندر فلوجیکل لحاظ سے حصے لحاظ سے فیلئر کا ڈر ہے یہ سارا ڈر اس لیے کیونکہ وہ ماضی کے ریفرنسز کی جتنی بھی رانگ تھنگ داٹ پلیس لیکن کیونکہ یہ زندگی کا نام ہے یہ زندگی حالات کا نام ہے یہ زندگی معاملات کا نام ہے یہ زندگی حادثات کا نام ہے بچپن سے لے کے سفر کر کے جہاں تک پہنچے کے لحاظ سے ببس کے لحاظ سے ایکسپیکٹن کے لحاظ سے پیشن کے لحاظ سے یہ ساری ای کیو اموشنل کو جو ویلو تم نے اٹیک کی ہوں گی وہی وہ آج ہانڈ کریں گی تمہیں سکون وہی چیزیں برباد کرتی ہیں اور اس کے تحت اگر تم نے حق کو قبول نہیں کیا اور جھوٹ بول دیا آگے سے لائف تو بری ہو سکتی ہے کسی کی حالات تو برے ہو سکتے ہیں کسی ماضی کسی کا خراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی مانے نہیں پیرنٹس برے مل سکتے ہیں دوست برے مل سکتے ہیں یونیورسٹی بری مل, مل سکتی ہے اسکول کالجز برے مل سکتے ہیں ملک کے حالات ایسے نا سازگار ہو سکتے ہو یہ پوری کائناتی تیرے مطابق نہیں ہو سکتی تو کیا ہوگا میں اس کے اندر اگر ٹھیک ہوتا تو ویلوز کو صحیح رکھتا اور اس کو اس کی وجہ پر اس کی جگہ پہ رکھے گا کم سے کم تجھے اس بات کا سکون ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں اپنے بارے میں اس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور اس کازمولوجیکل ریسورس